Hmm. Аз съм Люси от Хармоника, един от организаторите на това страхотно нещо, което се случва днес. Аз за първи път дойдох тук в февруари месец. Бяхме наблизо до днешния ни пети пункт, близо до село Жабократ. Видяхме апокалипсис, сметище. Един от основниците на Хармоника е от едно близко село тук. Прекарва летата си тук, играва в ръката, за него ръката е всичко. И в последните години наблюдава как малко по-малко ръката се замърсява. Става все по мръсна все повече пластмаса, какъвто идея, всякакъв отпадък. И започва да чистят всяко лято, всеки месец, някой път през седмица, но отпадък не свършва. Решихме, че ще начертаваме един път, който може да отнеме дни, месеци, години, не знаем. Но на финално поръката почти няма да има падъци. Свързаха се с нас и компании като MasterCard. Наистина днешния ден е резултат от много хубави срещи, много приятни. Включително с хората те са изключителни от квартал изток, който също така се определя като един за мърсители на региона това са хора, които наистина, наистина искат да намерят изход. Аз съм Искра и съм тук днес, защото безкрайно много обичам природата и вярвам, че това е начина само да я спасиме. Детето ми беше на 3 години, когато за първ път чистихме струма, което значи, че е било преди 9 години. От тогава не съм спирала. Всеки един отпадък, който е минал през ръцете ми и е отишъл там, където трябва, мен ме кара да се чувствам добре. Днес 5 пунктова. Бяха обособени стотици хора дойдоха. имаше хора, които с часове не излязоха от ръката. Едно момче Георги каза, че родителите му имат наблизо къща. Е, той каза, аз по принцип не живея тук, но действото ми е минало тук и аз искам тази река да е чиста. И ще остана колкото е необходимо и ще направя каквото е необходимо. Те знаеха защо са тук и с много сърце го правях, наистина. Не очаквах да успеем да извадим толкова много боку. Всички бяха с огромен ентузиазъм. Ама никой с нищо не се е пожали, ама не видях някой, който да каже Леле, ама тук е мръсно или Леле, тук е студено, или това е много гадно, или това е много тежко. Просто хората бяха, ама супер отдадени. Ние не можем да променим съзнанието на хората, но можем да правим малки стъпки да обърнем внимание. Едно по едно започнем от наистина важните неща, които са фундаментални. Условият за събиране и извозване на бутылка и паралелно с това и хората те да поискат не само в техния двор, но и в километър от тях да е чисто. Вече всички ние казахме това ще е единството, който ще покажем. Но хората тук и на обществото, че трябва да се почисти струма, не само да извадим апаръците в днешния ден, но да я почистим и за напред. От всеки от нас зависи.